На пляж виходить не часто, говорить відпочивальниця Олена. Про те, чи порушує правила поводження на воді, каже так. Купатись не купаюсь, тому що не вмію я плавати. Тому... Бачу, не порушують. Тут добре. Добре, коли можна вийти на пляж та відпочити з дитиною. Не заплавали взагалі, не ходили. Ну, трішки там дитинка, ножки помочити та все. За словами матроса-рятувальника Вадима Рудика, минулих вихідних врятували нетверезого чоловіка. Люди порушують дуже часто. Навіть два-три дні тому витягнули одну людину, то його єлі відкачали. Чуть-чуть да, підпитку був. Коли дуже багато людей всі запливають за буйки, всі нарушують, ти цілий день кричиш, ніхто не слухає. Ще є такі, каже, та я там спортсмен, я можу плести. Як кажу, так, да, всі так кажуть, а потім його витягають. На пусту рятувальники перебувають з 9 ранку до 9-ї вечора, каже Вадим. Має аптечку, рацію, бінокль, гучну мовись, мотузку і човен з рятувальним колом. Глибина Південного Бугу поряд з пляжем сягає п'яти метрів, говорить водолаз-рятувальник Віктор Михайло. Порушують правила дуже часто. Люди деякі не впевнені в собі, питаються переплести. Їм, коли пояснюють, що не треба цього робити, зовсім не реагують. Глибина – до 4 метрів, навіть 5 метрів є. За словами Віктора Михайлова, ширина водного плеса від берега до буйків – від 25 до 50 метрів. Ширина пляжу – 300 метрів. Глибина до буйків – 1 метр 75 сантиметрів, каже Віктор. Тут ще, ще дно йде більш-менш нормально, от. а потім за буйками вже йде яма. Це колись земснаряд нарив і воно так залишилось. Людину ще можна реанімувати, коли вона перебуває до п'яти хвилин під водою, розповідає фельдшер-рятувальник Віталія Таманчук. Перш за все, що треба зробити, от, стати на коліно і нажати коліном на желудок, щоб в желудках вийшла вода. Потім положити людину на спину, відкрити рот, подивитися, чи нема мулу, грязі і всякої гадості в ноздрях. Робити штучне дихання два-три рази вдоха, от, друга людина починає різко нажимати на грудну клітку в області серця. До тих пір, поки не з'явиться самовільне дихання». Перед початком купального сезону водолази обстежили дно Хмельницького міського пляжу, говорить начальник рятувальної служби на водних об'єктах Дмитро Папаш. «З першого червня ми розпочали купальний сезон. Перед початком купального сезону ми обстежили дно акваторії пляжа. Там були камні, проволока, скло. Ми це все утилізували. Пляж відповідає всім нормам. За словами Дмитра Папаша, в рятувальній службі працюють 11 людей, двоє з яких мобілізовані до Збройних сил України. З 1 червня в області на воді загинуло шість людей, каже фахівець державної служби з надзвичайних ситуацій в області Марина Козак. Врятовано двох підлітків. Михайло Жилов, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.